Να ζητήσω τράγωνπο. Πρέπει και μπορώ, ψάχνω και θαυρώ. Στα δυο μου χέρια, ποιο θα σα κρατώ. Στι κρυφέ των χαμένων καιρών, στα παλάτια των ουρανών, θα έρθω να σα βρω. Στι αλίθειε στα ποτάμια, τράγωνπο. Θα σ' ανάζητήσω Dragon Ball Πρέπει και μπορώ, ψάχνω και θα βρω Στα δυο μου χέρια ποιο θα σας κρατώ Για μια περιπέτεια γράφω, Dragon Bolt, για ένα μυστικό ταξίδι Dragonball τόσα χρόνια που σα ψάχνουν, Dragon Bold, για ιστορία γράφω, Dragon Bolt. Θα σαν να ζητήσω κραγκομπών Πρέπει και μπορώ Ψάχνω και θα βρω Στα πιο μου πιο θα σας κρατώ Στις κρυφές σπηλιές των χαμένων καιρών Στα παλάτια των ουρανών Θα έρθω να σας βρω Πρέπει και μπορώ Κι ως ουρανό Θα σαν να ζητήσω κραγκομπών Πρέπει και μπορώ στα δυο μου χέρια, απλό θα σα κρατώ. Στι κρυφέ πύλε, των χαμένων καιρών